Mun lapsuteni kirjasto oli Forsan kirjasto ja siellä tuli vietettyä jonkun verran aikaa, enemmän opiskelun merkeissä. Mutta mun ehkä tota, enemmän, varsinkin pienempänä lapsena vielä, niin meillä kävi, muistaakseni kerran viikossa, kävi kirjastoauto meidän, meidän lähellä ja siitä on, on rakkaita muistoja. Ne oli aina tärkeitä hetkiä, kun pääsi valkkaan sieltä kirjoja. viimeksi kirjastossa varmaan noin kaksi viikkoa sitten. Me, me käydään mun pojan kanssa hakemassa, hakemassa aina. Tota, niin, niin, enimmäkseen kyllä pojalle kirjoja, mutta kyllä sieltä aina joskus itsellekin kirja tarttuu mukaan. Että mä oon enemmän Googlen ja tilan Adelibiriksen tai jonkun muun vaiheessa kautta tota, kotiin omat luettavat, mutta pojan kanssa käydään paljon kirjastossa. Kirjasto kolmella sanalla mä sanoisin ensimmäisenä, että rauhallinen ja rauhallinen, hiljainen menee, menee samaan kategoriaan, öö, opettavainen ja kolmantena sanoisin vielä turvallinen, mulla on jotenkin hyvä ja turvallinen fiilisana kirjastossa.